Nam mtazamaji wa MD Online TV leo nakuletea jisi gani ya kutengeneza juisi ya ukwaju ni rahisi sana kutengeneza je kabla ya kuiutengeneza unajua jisi ya ukwaju faida zake juisi ya ukwaju urainisha sana tumbo na kufanya kuwa na tumbo Le lenye kupata haja nzuri bila maumivu tabozungumza hivi anajua unafahamu na manisha nini wengi wanasumbuliwa sana na matumbo na kupata aja ngumu ya inasababisha paka kufikia tua wakienda uwani ulalamika kama bado uja subscribe youtube channel yetu basi subscribe hapo chini kwenye arama nyekundu kisha ubonyeze alama ya kengele ili kupata kuendelea hili kuendelea kupata taarifa na bali nyingi nyingi kupitia md online tv tunajifunza kwa sababu wengi tunakufa kwa kukosa maarifa na wengi tunahumia kwa sababu tu hatujujua nini kitafanya au kitakuwa ni msaada katika afya zetu <gülüyor> hospitali siyo kituo cha afya hospitali ni kituo cha matibabu kituo cha afya kiko nyumbani kwako mwenyewe mpendwa kituo cha afya ni matunda na matumizi mazuri ya chakula leo atutajifunza sana kwenye vyakula vingi lakini tutaangazia ukwaju na namna na jinsi ya kutengeneza ukwaju wengi uchoka au ushindwa kutengeneza juisi ya ukwaju kutokana na kuogopa au kudhani kwamba una complain nyingi sana adi kuutengeneza. Fatana nami ili uone jinsi ambavyo tunafanya. Ukojangu na uchemsha vizuri kwa maji ya moto na mazuri. Kisha ninaokoroga vizuri kwa kupitia mkono ili upate kukorogeka. Natia kidogo ubuyu. Kisha hapo naweka kidogo Tangawizi ili kufanya hisia inalaza. Na amsha amsha. juisi ya ukwaju na parachichi ni nzuri sana. Lakini leo tutangazia jusi ya ukwaju ambao tunachanganya na ubuyu na tangawizi kwa kiasi kidogo. tujifunze kuelewa na tujue na jitsi ambapo kwao inatengenezwa unachimsha maji yaliyo safi na salama ya ukiwa umetia ndani ya ukwaju na uhuyu na tangawizi ambao umeiweka pili kuvua vijidudu ambapo vitakwepo katika ufungashaji 1 obuyu au ukwaju kwa sababu ukwaju na zinjere hutoka jitsi yako imetoka vizuri sana kabla ya matumizi kisha ya hapo baada ya kuumkoroga vizuri na umechemka vizuri sasa unaweza ukautua na kuchuja katika tuju zuri na hili kupata urujo usiokuwa na mbegu wara makapi makapi hapo juisi ya ukwaju itaanza kuonyesha taswira ya kwamba sasa imekuwa juisi na utamu wake utazidiika katika ulimi Jisi ya ukwaju hutoa vidonda vidonda vya juu ya mdomo na kwenye ulimi. Jisi ukaju ina faida nyingi sana kwa yule ambaye anajua faida zake, hawezi kabisa kuubeza ukwaju. Madaktari mabingwa wengi wanashindwa kujua kwamba njisigani inaweza kusaidia watu kwa sababu tayari waishambukiza kwamba watu lazima waishi kwa vidonge lakini la hasha ukapona ugonjwa wote kwa vidonge unaojua iwe typhoid iwe UTI iwe malaria uweze ukapona kwa kutumia vidonge bali ni kwa njia mbadala leo tujifunze i mmoja ya kulaanisha choo kwa kupitia njia ya ukwaju ukwaju una faida nyingi sana ambazo nikianza kuzitaja siwezi nikamaliza usisani takumalizia bando lako tu lakini tuishi hapa kwa leo ili upate kuendelea taarifa ili upate kuendelea kupata taarifa za abali punde kama hizi usisahau kusubscribe YouTube channel yangu Eli, kuendelea kumpata, Ili kuendelea kupata hapa alikupitia MD Online TV. Asante. kwa kwa tumbo vizuri. Okay. Thank you. Ili kuendelea na comment FD on ITV.